Vi i DHR, DHR som står för delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet. Hela funktionshinderrörelsen förresten, inte bara DHR. Vi jobbar ju då mycket med tillgänglighet. Så. Och jag då sitter till och med med i samrådet med funktionshinderorganisationerna som Riksantikvarieämbetet och Kulturrådet har. Vi träffas några gånger per år och, och diskuterar aktuella frågor. Vi behöver även anlita den av till exempel länsstyrelser och andra aktörer att titta på tillgängligheten. Här är det en gård, en av världsarvsgårdarna uppe i Hälsingland. I kommunen som finns det ett litet ställe som heter Fågelsjö. Och där finns det en av världsarvsgårdarna som kallas Bortomå. Flera olika fastigheter ingår i den här gården. Vissa av dem kan man absolut göra en hel del åtgärder kring tillgängligheten i. Vi har en, en någon slags butik och utställningslokal med, med trösklar som vi kommer nu försöka få, få bort. Belysningen kommer man se över. Och entréer in i den här butiken är det tänkt att bygga ramper. Nu är bilderna väldigt svarta. Men eh, ramper upp och eh, ledstänger där det finns trappor. Det finns redan en tillgänglig toalett på området och vi påtalar ju då förstås att skyltar som idag sitter på, på dörrar till de här toaletterna ska flyttas och sättas bredvid dörrarna istället. Typiskt enkelt avhjälpta hinder som ingen K-märkningsklassificering stoppar att man kan behöva åtgärda. Som ändå förbättrar tillgängligheten. Ser man dåligt så behöver man ofta gå nära en skylt för att kunna läsa på den. Och sitter då en skylt på en dörr, då får du ju dörren rakt upp i näsan så. Så sätt aldrig skyltar på dörrar. Jätteviktigt. Smedjan i en fastighet med lite högre kulturvärde. Då. Här, här kommer vi inte kunna bygga en, en permanent ramp som, som sitter där hela tiden. Men en, en lös, lös tillfällig anordning är tänkt att fixas och sättas sig ut då vid behov. Det är även tänkt att fixa med ledstänger som man då kan upprätta om det så önskas. Det är en rejäl tröskel för att komma in där. Och sen ner igen i ett hål där, där golvet är. Där funderar man på att lägga någon, någon trätrall, för det hindrar ing, inget eh, någon kulturarvsskydd, eh, så. Eh, så att man, man, man då kommer kunna komma in där. Man kommer åter i alla fall inte komma in i själva smedjan, det, det är helt omöjligt. Men genom att göra de här åtgärderna kommer en person som sitter i en rullstol som idag inte kan se någonting. I alla fall kunna gå in och stå vid dörren precis in till smedjan och kika in och se ungefär den här bilden. Eh, som också är väldigt mörk. Men, men där, eh, där då man, man verkligen ser själva smedjan. Dränglängan, det är en jättelång byggnad så, med 5, 4, 5, entréer. så Tänket är att kunna bygga en ramp så här. Med ledstänger och räcken vid två, två av de här olika dörrarna. Gammelgården är den fastighet som har det högsta värdet. Här finns det fina väggmålningar som man förstås vill in och titta på. Och så där. Och entrén, utomhusmiljön, är en, är en backa här. Och så går den ner så och sen kommer man fram till de här trappstegen. Ett förslag då från oss, från funktionshinderrörelsen var att höj upp hela marken. Jag har ju något lätt photoshop liksom bara lyft marken här på den här bilden. Och ta bort den här två trappstegen då, då behövs det ju ingen ramp så. Det här gillar då inte riktigt ändå. Eh, hembygdsföreningen som driver det här. Och eh, Länsstyrelsen Gävleborg, det här menar man, nej det, det stör kanske ändå för mycket själva upplevelsen. Eh, att besöka gården, själva entrén, utseendet förändras så pass mycket så att man, det här kommer man nog inte få göra, tror jag. Utan här, här kommer man ändå få jobba också igen då med, med lösa ramper. Så det kommer i alla fall gå att, att, att komma in. Inne i gården då finns de här riktigt elaka, höga trösklarna vet ni, som man måste ta sig över. Där får vi också jobba med lösa ramper förstås. Långa, det blir lite mäckigt, men, men det kommer bli långa lösa ramper som, som läggs över i alla fall in till ett rum som man kan ta sig upp och ner. Det blir en form av avfasning av den, den elakt höga tröskeln. Till övervåningen, trappen uppgår här till en, en övervåning. Eh, där är det helt omöjligt att lösa. Det finns inte en chans. Och där finns det väldigt vackra väggmålningar. Och då löser man det genom att fotografera de här väggmålningarna. Och sätta dem i en perm och ha dem på bottenvåningen. Det blir inte till 110 procent förstås. Men jag får ändå upplevelsen av hur det ser upp, ut där uppe. När jag sitter nere på bottenplan. Information. Jätteviktigt att jobba med. Sänk skyltar som sitter alldeles på tok för, för högt. Prioritera bland informationen så att, inte blir, så att den inte är för mycket. Jobba med bildsymboler istället för, för, för text. Flytta de här skyltarna så att de inte står precis bakom ett, ett, ett staket. Det finns broschyrer på tyska och engelska om den här gården. Men ingen broschyr på lätt svenska för en dyslektiker. Fixa det. Typiskt saker som man kan åtgärda. Tillgänglighet är superhett, står det. Jag upplever det som att för bara några år sedan när vi från funktionshinderrörelsen kom och tyckte att den här kulturmiljön vill vi besöka. Det var någon nisse där som sa att nej det är k -märkt, förstår du, det, det finns inte en chans i världen att jobba här. Och, och, och idag nu ändå så får vi till och med förfrågningar till oss. Som Länsstyrelsen Gävlaborg och den hembygdsföreningen där. Att vi skulle vilja höra mer hur vi skulle kunna utveckla vår, vår kulturmiljö och göra den mer tillgänglig för fler. Så det går långsamt fram som vi tidigare pratat om. Men det går ändå åt, åt rätt håll. Det, det gör det. I Sverige så har vi den här strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken. Den har vi pratat om tidigare under dagen. Den grundar sig i den handlingsplan som då hette Från patient till medborgare. Som sträckte sig tio år före där. Det kommer bli jättespännande att se nu vad som kommer hända efter. Och som tidigare talare har sagt så jobbar man ju förstås redan nu med vilka mål som komma skall i en kommande strategi. Maria Larsson, dåvarande folkhälsominister, när det 2011 dök upp den här strategin, hon, hon, hon sa så här: Att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar ska kunna vara fullt delaktiga och ha jämlika levnadsvillkor som alla andra. Hon, hon, hon sa verkligen så. Och jobbar vi då med den tillgänglighet till den fysiska miljön? till information och kommunikation så kommer vi på sikt naturligtvis, sakta men säkert, att, att uppnå det här. Hur sköter sig Riksantikvarieämbetet då? Det, det, det, de sköts, alltså det, rampen var ju lite för brant här alltså. Och så. Men man kan ganska lätt ta reda på faktiskt om Riksantikvarieämbetet sköter sig och gör så som man säger att man ska göra. Det räcker att gå in på Myndigheten för delaktighets hemsida. Man söker på kulturdepartementet och får upp en hel hög med träffar. Och så vips så har vi Riksantikvarieämbetet där. Jag hinner inte gå in på alla de här kriterierna nu. Men det är alltså en mängd av olika kriterier som ställs på en myndighet. Och så får man ju poäng då, om man lyckas klara av att, att uppnå dem. Ganska bra ändå har de i sina siffror. Det här är saker som återstår att göra bland annat. Man ska inventera mer, mer kring den, den skriftliga informationen. Man ska publicera information som man har inspelat på teckenspråk. Det är man dålig på. Och några grejer till. Men rätt hyfsat ändå i, i, i siffrorna ligger man. Framtiden då? Jag tror, förstår ni, att för att vi ska lyckas i framtiden och med den här nya strategin och, och få det att bli mer och mer tillgängligt för fler så måste vi alla verkligen lägga manken till och jobba med det här. Man, man, man tycker liksom att ja, men det borde vara de där som, som fixar det. Men, men det är inte så lätt vill jag påstå utan det är precis det du och det är du och det är du och jag och det är Lars Amreus och det är du och du och alla måste jobba med tillgänglighet i sin vardag alltid typ dygnet runt och ha det här tänket med sig. Det, det, det är då det kommer bli bra. Alltså, Åsa Regner har ju naturligtvis ett, ett ytterst ansvar för funktionshinderpolitiken i regeringen. Jag träffade henne senast under Almedalsveckan i, i Visby och vi pratade då faktiskt lite till och med om, om den här strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken och vad som nu komma skall från 2017. Jag har nämligen fyra stycken eh, idéer där, som jag tror att, tänker man så här, så, så kommer det bli bra, mycket, mycket bättre. Som nummer ett. Alltså, se inte tillgänglighetsfrågan bara som en, som en handikappfråga. Det här universell design är helt rätt tänk. Alltså, jag vill påstå att funktionshinderrörelsen har kidnappat tillgänglighetsfrågan kanske nästan för mycket. Det är inte bara en, en, en, en fråga för personer som ser dåligt, hör dåligt eller inte går så bra. Utan ser det som något, som en tillväxtskapande åtgärd för, för så många fler. Något som man till och med kan på sikt tjäna pengar på. Så. Som Läckeslott och den här båten man pratar om. Det finns andra exempel. Om man nu jobbar i, på Världsarvsgården här uppe i Hälsingland, bygger de här ramperna och fixar, då kommer ju alla barnfamiljer att kunna besöka dem. Kaffelattemamman när hon går där med sin barnvagn. Hon tar ju det kaféet som har en ramp och en automatisk dörröppnare. Som har en bra möblering där inne som man kommer in med barnvagnen. Alltså Tillgänglighet lönar sig, du får fler kunder, fler besökare. Och vi har pensionärerna förstås. Och typ två miljoner individer bara i Sverige. Tittar vi över hela Europa är ju hur mycket som helst. Och nu är det 40 talisterna som går i pension. Den krävande generationen kallar man de här 40 talisterna för. Jag vet inte om det stämmer att de är så fantastiskt krävande. Men det, det, det, det sägs ju så. Och, och har jag bara en minut kvar? Den krävande generationen. Alltså, 40 kommer gå med sina arméer av rullatorer en vacker dag. Och, och, och vilja besöka hälsingegårdarna. Så nummer två. Yes. Okej okay då, okej okay då. Så, så nummer två. Se, se inte mig här, alltså rullstolen. Utan se mig för den personen jag är. Alltså ta mig som individ. Jag är vilken medelsvensson som helst, vill jag påstå. Fast jag inte har gummisulor på skorna då som du, utan jag har gummidäck. Jag bor i djävulen med tre med två katter. Min son, världens skoaste Oscar. Och så min fru, då förstås. Den ordningen också. Katterna först och sen Oscar och fru, när så förstås. Nummer tre. Jobba med tillgänglighetsfrågan i er vardag. Alltså sänk mikrovårdsugnen i alla era lunchrum. Jag kan inte jobba där eller värma maten hos er när den sitter så där. Jobba med informationen, publicera den i, i, i bilder. Flytta skyltar ifrån dörrar. Det här är ju godkända skyltar. Helt okej okay för, för toaletter. Och har du inte toaletten förstås på sjunde våningen om hissen bara går upp till den sjätte. Och lek inte med bildsymboler hur som helst, alltså två pinknöriga, en man och en kvinna här. Och, och rullstorstoaletten då, den tillgängliga så går ut och det här. Jag fattar inte riktigt hur de tänkte. Det är ett hotell i Gävle som har de här bilderna. Utan ha riktiga och ha godkända toaletter. Har de inte som tvättstuga eller förråd eller något liknande. Eh, se till att man kontrastmarkerar, dörröppnare, nivåskillnader. Här vet jag inte riktigt hur de tänkte med den här kontrastmarkeringen på den dörren där. Men, alltså något konstigt är det här. Flytta papperskorgen som sitter på fel sidan räcket. Flytta tidningsstället som är i vägen för dörröppnaren. Installera hörselslingor på alla sammanträdeslokaler. Typiskt enkelt avhjälpta hinder. Jag har bara två kvar. N nummer fyra. Anställ fler personer med en funktionsnedsättning. Ser det som en möjlighet, som en resurs att använda personer med en funktionsnedsättning i er verksamhet. Om ni driver ett museum, om ni råkar heta Riksantikvarieämbetet och vara en myndighet. Råkar vara en hembygdsförening, engagera personer med en funktionsnedsättning. Ser det som mångfaldsarbete. Och se att funktionsvariationer bland de som är med er skapar också till, tillväxt. Jag har en femte med mig också. Som jag då inte eh, gav då till Åsa Regner när jag pratade med henne i sommaren. Utan det här är direkt riktat till Riksantikvarieämbetet. Då, ni, ni behöver inte jobba mer nu med de här målen som ska tas upp från 2017. Jag, jag har dem redan här. Så. Jobba med piskan, morot och utbildningar. Se till, som det tidigare har sagts idag, att ställ tillgänglighetskrav på bidragsgivningen. Så som Kulturrådet redan gör. Alltså, så fort ni delar ut någon, någon statsbidragspengar så, till eh, organisationer, ställ motkrav då på, på eh, tillgängligheten. Anställ fler personer med funktionsnedsättning. Utbilda. Sprid information och, och ge rådgivning till de som jobbar i, i kulturmiljöer. Lyft positiva exempel. Ta kontakt med dem på Länsstyrelsen i Gävleborg nu kring helsingegårdarna. Och ni kommer se, de, de, de kommer få fler besökare. Uppmuntra till integrering av funktionshinderperspektivet i ordinarie verksamhet. Jag var och besökte ett... Um, ett, ett museum som hade en, en arkitekturtävling där de byggde pepparkakshus. Inte varenda pepparkakshus så var det trappsteg. Alltså varför bygger du inte rampen lite också? Gör man en utställning om hur det är att leva på 1600-talet, ta med då hur det är att leva med en funktionsnedsättning på 1600-talet. Alltså integrera där. Tack för mig.